اور جو بہنِ گھر کا کام کرتی ہیں بلکل ان کو عجر ملے گا اس خدمت کا بہت اجر ہے اور سب سے اڑی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتِ کریمہ ہے <تصفح> آپ اپنے گھر کا سارا کام کرتی اس سنت کی نیت سے کریں انشاءاللہ آپ کو سواب بھی ملے گا اور درجے بھی بلندوں گا انشاءاللہ اچھا ایک سوال اور بھی آئیت سب کی جو زکام اندر گرتا ہے گلے کے اندر تو کیا اس سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے یا اس, کو دینا چاہیے؟ اس سوال کو بھی شامل کیجئے گا اسے کو پہلے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک فطرہ تو ایک کو ہی نہ کر دیں بچی فطرے چار کوئی حرچ نہیں ہے اور زکام اگر ہے تو ایک ہوتا ہے خود بخود اندر گرتا ہے جی خود بخود اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے اگر آپ کو اختیار ہے کہ آپ تھوک سکتے ہیں یا اندر گرا لیں تو تھوکنا ہی افضل اور اولا ہوتا ہے اور زکوات کو ادھار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ادھار دیں گے تو اس سے زکوات ادا کوئی ہوگی جی جی وہ تو واپس آپ کو دے گا اگر, اگر آپ پہ زکوات فرض ہو چکی ہے سال پورا ہو چکا ہے تو پھر تو ادھار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوۃ ادا نہیں, نہیں کر رہے واپسی کے لیے دے رہے ہیں اور اس میں تو ایک دن کی تاخیر بھی گناہ ہے آپ یوں کر لیں کہ اس کو ادھار نہ دیں زکوات ادا کر دیں صحیح اس غریب کی مدد ہو جائے گی اور آپ کی زکوۃ ادا ہو جائے گی ایسے ہی سید کا مسئلہ بھی جو آگے انہوں نے پوچھا جی اور یہ فرائض اور واجبات میں قیام فرض ہوتا ہے اچھا یعنی ویتر کے اندر اور فرض نمازوں کے اندر باقی سنن موقع ہوں غیر موقعہ یا نوافل ان کو آپ بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بلا عذر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا اور عذر کے ساتھ پڑھیں گے تو ان پورا ثواب ملے گا